نُزِلَ عَلَى صَدْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَضًّا طَرِيًّا هو هو كما هو الآن بين أيديكم فالحمد لله على هذه النعمة والحمد لله الذي جعلنا هذه جعل هذه الأمة من أحسن ومن أفضل الأمم كنتم خير أمة نخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وألم أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم مع هذا الدين العظيم ألا وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بها اخذ واخذ بحظ وافر فهو الى الجنه يطير بجناحي الكتاب والسنه واعلموا ان الشيطان قد حسدكم لما فضلكم الله سبحانه وتعالى فدخل عليكم الهوى والزيغ والبدع والشهب والشبهات فكانت كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هي وصاحبها اما بعد الحمد لله على تتمه النعمه يقول الله سبحانه وتعالى ولتكمل العده ولتكبر الله على ما هداكم الحمد لله ثم الحمد لله على تتمه هذه النعمه، الحمد لله الذي رزقنا صيام رمضان وقيامه، الحمد لله الذي جعلنا من اهله ومن صيامه، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الامه المرحومه، امه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم العيد وما اجمل هذه الايام، هو يوم الجائزه، هو يوم الفائزه، هو يوم مشهود هو يوم, يوم الفرح يوم السرور يوم استلام الجوائز من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل الجميع قد تقبلهم الله ان يتقبل الله سبحانه وتعالى كل ما قدم في هذا في هذا الموسم من, من المسلمين جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة سماعات يا جماعة ما تشتغل الخارجية الله عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةً وأصيلًا رحمة الله من المناسب أن نتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله أيها الناس ليس لها حد يوصف ولا خطيب يستطيع أن يبلغ ما أبلغ الله سبحانه وتعالى بوصف رحمته إنه شيء فوق الخيال رحمة الله سبحانه وتعالى التي هو قال عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء لقد جعل الله سبحانه وتعالى على عرشه على العنوان الكبير ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء كل شيء رحمة الله سبحانه وتعالى جعلها كما جاء في الحديث إن رحمة الله مئة جزء مئة جزء رحمة الله جعل الله سبحانه وتعالى جزءا واحدا أنزله الله ربنا وخالقنا ومولانا جزءا واحدا إلى الأرض هذا الجزء من أصل مئة جزء هذا الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض تتراحم به الناس تتراحم به الانس والجن والهوام والبهائم تتراحم بهذا به الجزء الواحد يتراحم الانس والجن والبهائم والهوام والوحوش في البرية انهم يتراحمون بهذا الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض من هذا الجزء أن الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء الذي أنزله الله أن الدابة أن الفرس ترفع حافرها خوفا أن تصيب وليدها أو ولدها من هذا الرحمة من هذا الجزء من مئة رحمة من هذا الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فترفع الدابة حافرها خشية خشية أن تطاولدها وأن الوحوشة إذا جاعت أكلت من غير أجناسها لتقتات وهكذا هي دمومة الحياة عندها ولكنها إن لم تجد طعاما وإن لم تجد فريسة ماتت من الجوع ولا تأكل وليدها الصغير الذي هو من جنسها من جزء من جزء رحمة الله التي أودعها في قلب هذا الوحش وإن العقارب التي تلدغ من غير أجناسها لا تلدغ أبنائها بهذا الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وإن الذئاب، وإن الافاعي التي تأكل ما تأكل لا تأكل أبنائها لا تأكل فراخها من هذا الجزء الذي في قلب ذلك الحيوان من هذا الجزء جزء الرحمة الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في قلب ذلك الوحش الكاسر وأن أن التمساح الذي أطباقة فكه أكثر من 80 باون عشرة عشرة مثاقيل أو من هذا الشاكوك الطخماخ أقوى من عشرة يكسر العظام هو لا يأكل وليدا إذا جاع من جزء هذه الرحمة التي أودعها الله في قلب هذا الحيوان المفترس هو جزء من رحمة الله وادخر الله إليكم يا بني آدم وادخر الله إليكم أيها الخلق تسعةً وتسعين رحمة ادخرها الله لكم يوم القيامة تمر قافلة يمر ركب وفيهم صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كأنه استظل على شجرة فوجد فرخاً وجد الفرخ فأخذ هذا الفرخ صحابي مو كل الصحابة فقهاء مو كل أكو صحابي بسيط تفكيره بسيط أو صغير السن فأخذ هذا الفرخ عجبه أخذ هذا الفرخ رأى امه ما موجوده فأخذ ذلك الفرخ وسار الركب وكأن الأم قد لاحظت هذا المشهد وإذا بهذا الطائر وقد أتصورها أنها حمامة تلقي بنفسها في حضن ذلك الرجل فتعجب رسول الله قال ما بأل هذا الطائر يتصرف على غير عادته ما بال هذا الطائر الذي القى بحجر ذلك الرجل ما ماذا قال انه القى يا رسول الله ان فلان قد اخذ فرخ هذا الطائر قال وعجبا من رحمه الله لقد القت تلك ذلك الطائر او الحمامه القت بنفسها في حضن ذلك الرجل رحمة بفرخها رحمة بوليدها قال ان الله فراى الصحابة قد قال فوالله لله اشد عجبا واشد رحمة بهذا الفرخ بولده بكم يوم القيامة يا الله يا الله نعم ويرى مشهد من مشاهد الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الذي ارسل رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ان اما وقد في في معركة السبي وتجد وليدها فاذا هي تنكب عليه بالتراب على ما فيه تحتضنه تلتصقه الى بطنها فترضعه ويشهد الرسول الكريم رسول الرحمة هذا المشهد وهذه الأم التي تقبل ذلك الوليد تشمه شمات عديدة حتى يرجع ذلك القلب الذي خرج من جناحيها وخرج من أضلاعها فإذا هي تعتصر ذلك الوليد فتشمه فتريد أن ترجعه إلى أعشائها وإلى أعضائها فيرى الرسول الكريم هذا المشهد مشهد الرحمة مشهد البكاء مشهد الخشيه مشهد تتفطر له القلوب فيتعجب الصحابه فيرى رسول رسولنا الكريم رسول الرحمه هذا المشهد فيقول للصحابه: تعجبتم من هذا المشهد؟ اتعجبتم من هذه المراه؟ اهي طارحه ولدها في النار وهي قادره على ذلك؟ هي تستطيع الان تقذف بابنها الى النار وهي قادره على ذلك قالوا نعم يا رسول الله ولكن الرحمة لا تستطيع الرحمة التي في قلبها الذي أودع في قلب الأم لا تستطيع أن تلقي بولدها قال فاعلموا أتعجبتم من رحمة هذه الأم بولدها فوالله فوالله أن الله أشد رحمة بهذه الأم بولدها بكم يوم القيامة الله أشد رحمة بي من هذه الأم الله أشد رحمة بكم يوم القيامة رحيم كم هذا الرب كم هذا الرب من رحمة من رحمة دخلها للعباد جاء رجل إلى رسول الله وقد هرم يقول وهو يمشي على عصا قال يا رسول الله شايب عمره 80 سنة أمدع الحياه قال يا رسول الله اني ما تركت داجه ولا حاجه ما تركت داجه ولا حاجه يعني ما خليت صغيره ولا كبيره ماكو شغله ما سويتها ماكو شغله افتح قوس وحط الى انا تريد لم ادع شيئا وقد تركته في حياه الدنيا الا وفعلته ما تردت داجة ولا حاجة لا فعلتها إبليس الشيطان إجابة صورة هذا الرجل أألي مغفرة قال أأسلمت أأسلمت دخلت بالإسلام الدخول بالإسلام أخواني أكو كثير من الناس الآن هو إحنا قد يضحك علينا إبليس أننا اننا من المسلمين واعمالنا لا يفعلها الكافر الملحد احنا ننتبه للاسلام حاطين الرقم مالت الاسلام وهو ما له علاقه بالاسلام فليس كل هؤلاء الناس عليهم وهو يفعل الحرام ويفعل الكبائر هذا هم تعتبره من امه الاسلام قال ااسلمت؟ قال نعم قال فان الله سبحانه وتعالى يقول عن اولئك الذين إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، إلا من تاب وآمن، هذا الجزء الأول تاب وآمن بعد توقف إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً يقول يا رسول الله اويغفر الله لي غجراتي وفجراتي يا رسول الله أه الله كل ما فعلت يغفر الله لي غجراتي وفجراتي قال نعم يقول فاخذ يدعم على عصاه يمشي على الباب الصحابه يقولون تلقيناه على الباب وهو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر غفر الله لغجراته وفجراتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كل الصحابه ينظرون الى هذا، كلهم نعم ولكنك رجعت الى الله سبحانه وتعالى، الرجوع الى الله ارجع الى الله سبحانه وتعالى تجد فضلا كبيرا وعظيما، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على نبي الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واما بعد ان رحمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها بين الخلائق التي يتراحم بها الناس لمن تاب ولمن رجع ولمن اناب الى الله سبحانه وتعالى يقول كان كان هناك خمارا يفعل المعصية يشرب الخمر ويصلي لا يستطيع ان يترك ذلك فتركه الناس انه يفعل المعصية ويفعل الطاعة ازدواجيا يقول فنبذه الناس حتى هاجر خارج المدينة الزوجة معه لم تتركه يقول فاستقذرته الناس فمات فمات فرآه صالح تلك القرية رآه في منام في أطيب حال قالوا ماذا فعلت وماذا تفعل أنت قد نبثت من القرية فنسأل هذه المرأة ماذا فعل ذلك الرجل حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة رأيناه في أطيب حال قالت كان يجمع في يوم من الاسبوع كان يجمع يتامل القريه جميعا فيطعمهم يسوي لهم غدا يسوي لهم يقول فكان كان يقول لهم ادعوا لعمكم ادعوا لعمكم ادعوا لعمكم ان يتوب الله عليه يريدها من جهه من الصغار أي يأس فيريد ان توبه يقول فكانوا ياكلون ومن الاطفال لا يعرف اللهم اغفر لعمنا فلان اللهم اغفر لعمنا فلان يقول فمات وهو على رده على هذا الزمن واذا الله سبحانه وتعالى بهذه الطعمه بدعاء هؤلاء الاطفال يرفع الله سبحانه وتعالى ذلك العبد فيدخله الله الجنه رحمه الله رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده ايها الناس ولذلك الله لا تنطلي عليه اخذي عن الناس ولا ينطلي عليه مكر الناس نعم الله مع رحمته ان الله جبار وان الله منتقم ماذا تريد من من انسان قتل هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا وهجر هذا وقتل هذا ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من ماذا ينتظر من ربه ذلك العبد؟ ينتظر ربه ينتظره بباقه ورد قتلت هذا سفك الدم هذا أكلت ماله أكلت حقه هجرته قتلته تبليت عليه تنتظروا ماذا تنتظر الله يعطيك باقه ما الورد ايش تنتظر علي ماذا تنتظر تنتظروا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لا أن الله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الماكرين الذين قال الله عنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولذلك الله ما تنطلع عليه انت سارق الدنيا كلها حرامي بايق الدنيا قايم بالدخل كله ورايح للعمره السيد الشيخ الدكتور المدير عام الاستاذ ابن الشيخ ابن فلان فلانان القاعد هناك على ذلك المنصب رايح للعمره وكاب هاي مو عمره هاي مو عمره هاي حمره ها تضحك على روحك لين باكر تروح بسرعه تروح ورايح وين؟ وهو قاتل الدنيا وناهب الدنيا ورايح فلان وين راح؟ ورايح للحج صاير حجي ها آه يا حتى يريدها عند الله سبحانه وتعالى تقبل هاي الحجه هاي مو حجه هاي عجه والله هاي عجة هاي با. ولذلك الله الله لا تنطلي عليه الله لا تنطلي عليه هذه ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى الرجوع الى الله يا اخواني في مثل هذا اليوم لقد فسح رسولكم الكريم قال وليعلم اليهود اننا في ديننا فسحه فجعل الصبيان الصبيان الحبشه يلعبون بالحراب في المسجد وامكم عائشه تنظر الى هذه الى هذا المشهد من هؤلاء الصبيان الحبشه وهم يتراقصون يتراقصون ويلعبون في المسجد ويلعبون في بحرابهم ولما دخل أبو بكر استنفر هذا الموضوع والأمر قال في بيت رسول الله يعني الأول كان في المسجد ثم انتقل إلى بيت رسول الله في بيت رسول الله قال دعهم يا أبو بكر إن هذا اليوم يوم عيد يوم عيد أعطوا فسحة فكانت تنظر أمكم عائشه رضي الله تعالى عنه وتقول وقد وضعت حلك على كتف رسول الله حتى شبحت قال التي أشبحت من هذا المنظر قال الآن يكفي يا أولادي فهذا معناه إعطاء الفسحة يعني الأولاد خليهم يلعبون يلعبون طوبة يهوسون يرقصون شوية وهذه الفسحة فسحة الشريعة حتى في المسجد وأيها الناس وهذا اليوم يوم العيد هو يوم صفاء هناك ضغائن هناك مشاكل في الحياة مرت علينا فهو يوم من أطيب الأيام هذا عيد المسلمين يا إخواني هذا عيد كما يقول شيابنا يقول هذا عيد الله أكبر هذا العيد الذي فيه ترفع كلمه الله اكبر تصافحوا ليغفر الله سبحانه وتعالى زله اخي الاخ لاخيه وتراحموا بينكم فان الاعمار قصيره كم من العام الماضي عندنا كان هناك اناس واخوه لنا في هذا المسجد قد رحلوا رحلوا الى رب كريم ايها الناس مثل ما انتم عندكم موتى وموتى واحنا هم عندنا موتى يا اخواني زياره القبور لا تشرع في مثل هذا اليوم زيارة القبور على عين وعلى على راسنا زيارة القبور لا تشرع اخواني في الاعياد يا اخواني يا اهل السنه التزموا بسنه رسول الله ايها الناس يا اهل السنه انتم ملتزمون بقواعد الشر فلا تخرقوها فلا يجوز زياره القبور في يوم العيد يا اخواني لانه يوم فرح فان شاء تريد الى حال اضطر الامر فزور في اليوم الثاني في اليوم الثالث او بعد العيد وانما هذه ايام الاعياد يا اخواني وبقيه السنوات كلها كلها تجوز فيها الزياره، الان زياره الاحياء قبل ان زياره الاموات، تصافحوا ليغفر الله سبحانه وتعالى زلة لكم ولاخيكم ليغفر كل احد زلة اخيه، واستغفروا ربكم وتوبوا اليه فتصافحوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.